کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈائمنڈ ایک سپر کنڈکٹو مٹیریل ہے یعنی کہ اس سے بجلی آسانی سے گزر سکتی ہے اور پیور ڈائمنڈ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ شیشے کو بھی کاٹ سکتا ہے ویسے تو ڈائمنڈ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں لیکن آج کے بعد یہ لیبارٹری میں بھی تیار ہوں گے کیونکہ امریکہ میں ستر سال کی محنت کے بعد ایک تین کے کا ہیرا یعنی کہ ریئل ہیرہ لیبارٹری کے اندر تیار کر لیا گیا ہے جس کی نیو کے اندر باقاعدہ نمائش بھی کی گئی